Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bu günün ən vacib siyasi xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Sabiq baş nazirin, sabiq müavini Əli Həsənovun kürəkəni, keçən ilin avqustunda ağır yol qəzası törədən Nail Allahverdimin atası ölkədən getdi. Başnazirin müavini Əli Həsənovun ötən ilin avqustunda Bakıda ağır yol qəzası törədən nəvəsi Nail Elmanoğlu Allahverdiyevlə bağlı yeni faktlar üzə çıxıb. Hazırda həbsdə olan Nail Allahverdiyevin atası, iş adamı Əli Həsənovun kürəkəni Elman Allahverdiyev Azərbaycandan gedib. Hazırda Almaniyada yaşayan Elman Allahverdiyevin ailəsindən küsülü qaldığı iddia olunur. Onun 2017-ci il avqustun 3-də paytaxtın Nərmanov rayonu ərazisində Oğlu Nail Allahverdiyə və məxsus Mercedes Galenwagen markalı avtomobillə iki nəfərin ölümü və iki nəfərin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alması ilə nəticələnən Ağır Yol Nəqliyyat hadisəsindən az sonra Azərbaycanı tərk etdiyi deyilir. Məhkəmə polis palkovnikini azadlığa bıraxdı. Daxili İşlər Nazirliyi Sunu Əqliyyatında Polis İdarəsi Ələt Portunun sabi qreisi Polis Polkovnikı Fərhad Məmmədxanovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Samir Əliyevin sədirliyilə baş tutan prosesdə hökum oxunub. Fərhad Məmmədxanov 2 yıl sınaq müddəti ilə şərtə cəza verilib. O, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Keçək Real Partiyasının üzvlərinin həbsi ilə bağlı olan xəbərimizə müxalifət liderləri Real Partiyasının fəallarının həbsini pisləyib. Müxalifət partiyalarının liderləri real fəallarının həbsini pisləyib. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsənli realın məclis üzvü Azər Qasımlunun həbsini insan hüquqları sahəsində dəhşətli vəziyyətin göstərcisi adlandırıb. O, Qasımlunun poizə tabi olmamaqda ittiham olmasını əsasız adlandırıb. Müsavvad başçısı Arif Hacılı da Respublika günündə küçə yürüşündə iştirak edən fəalların həbsini Azərbaycan Xalcumhuriyyəti dəyərlərinə hörmətsizliyi adlandırıb. Azərbaycan Xalcəhvəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli hakimiyyəti ölkədə məzarlıq səhsizliyi yaratmaq cəhdində ittiham edib. Növbəti xəbərimiz də məhkəmə ilə bağlıdır. Məhkəmə keçmiş Milli Təhlükəsizliyi Naziri Eldar Mahmudovla bağlı qərarını verdi. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən şərlənərək, 21 ay həbsdə saxlanılan və sonradan bərayət alan Mətləb Mustafayevin, sabiq nazir, ehtiyatda olan General Polkovnik Eldar Mahmudov, MT-nin hərbi tibb idarəsinin rəisi, ixtisasca stomatolog olan General Mayor Məzahir Yagubov və MT-nin baş istintak idarəsinin müstəntiq olmuş Eşəm Murtuzova qarşı, mülkü qaydada iddiası üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Bugün, Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Emin Mehdiyevin sədirliyi ilə baş tutan prosesdə ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinin Antiterror Mərkəzin əməkdaşları tərəfindən həbs edilən və qanunsuz olaraq 21 ay həbsdə saxlanan Mətləb Mustafayevin iddiası üzrə dinləmə olub. Hakim bildirib ki, Mətləb Mustafayevin imzası ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə 3 iddia ərzəsi daxil olub. Eldar Mahmudov və Məzahir Yagubova qarşı iddia ərzələri ayrı ayrı hakim Həkim Emin Mehdiyevin icraatına, Irşan Murtuzovla bağlı iddia ərzəsi isə Rəşid Səmədovun icraatına verilib. Hakim bildirib ki, hər üç şikayətin mahiyyəti eynidir. Bu səbəbdən həmin işlərə ayrı-ayrı icraatlar da baxıla bilməz. Və son xəbəri diqqətinizə çatdırıq. Paşinyan Azərbaycanla danışıqlara hazırlaşır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöqrab Münat Sakanyan, İlham Əliyev Nikol Paşinyan görüşünün keçirilmə ehtimalından danışıb. Armeniya kanalına danışan nazir görüşün yaxın həftələr ərzində baş tuta biləcəyini deyib. Mən bu prosesdə rol oynayan bir sıra rəsmi şəxslərlə telefon danışıq aparmışam. Bu ünsiyyət davam edəcək. Birbaşa danışıqlar lazım olan məqama çatan zaman olacaq. Mən yaxın aylardan yox, həftələrdən danışıram. Mınad Sakanyan, Naxçıvan istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqeylərini irəli çəkməsinə də toxunub. Onun sözlərinə görə, sürh danışıqlarına mani olacaq istənilən addım q Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşməyi ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.